Γεια σας από το Lella's Handmade Artisan Soaps. Αυτό είναι το δεύτερο από τα τρία βίντεο που σας έχω ετοιμάσει με θέμα την σαπούνο πλαστελίνη. Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε πώς την φτιάχνουμε και πώς την αποθηκεύουμε ώστε να μην χάνει την πλαστικότητά της. Αν δεν είδατε το πρώτο βίντεο, πάνω δεξιά, πάνω δεξιά, θα εμφανιστεί τώρα ένα pop-up που θα σας οδηγήσει στη σελίδα για να το δείτε. Στο σημερινό βίντεο θα σα δείξω πώ δουλεύουμε τη σαπονοπλαστελίνη για να φτιάξουμε ένθετα για το σαπούνι μα. Πριν προχωρήσω θα ήθελα να σα ευχαριστήσω που είσαστε μαζί μου όλο αυτό το διάστημα. Με χαροποιεί ιδιαίτερα που βρίσκεται βοηθητικά τα βίντεό μου και αυτό μου δίνει κουράγιο να συνεχίσω. Αν θέλετε να στηρίξετε το έργο μου, μπορείτε να κάνετε μία δωρεά μέσω PayPal, ακολουθώντα το link που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Αν επιθυμείτε να κάνετε μαθήματα μαζί μου, θα βρείτε επίση πληροφορίε στην περιγραφή. Δεν σα καθυστερώ άλλο. Πάμε να δούμε πώ μεταχειριζόμαστε την σαπουνοπλαστελίνη. Mm. Δουλεύουμε πάντα σε καθαρή και λίγη επιφάνεια. Διευκολύνει αν δουλεύουμε πάνω σε ένα κομμάτι μάρμαρο ή πλακάκι. Καθαρίζονται πολύ εύκολα. Βασικέ απορίε. Από τη στιγμή που φτιάχνουμε την σαπουνοπλαστελίνη πότε είναι έτοιμη, θέλει 3 με 7 ημέρε τυλιγμένη στο σακουλάκι τη για να φτάσει την ιδανική υφή τη. Πώ ξέρουμε ότι είναι έτοιμη να δουλευτεί, αν καθώς την πλάθετε, δεν κολλάει στα χέρια και δεν νιώθετε γλίτσα ή λάσπη, τότε είναι έτοιμη. Κολλάει λίγο στα χέρια, τι να κάνω, την αφήνετε για μία ώρα ακάλυτη, κάθε τόσο την πλάθετε για να ξεραθεί ομοιόμορφα. Εξακολουθεί να κολλάει μετά από μία ώρα. Τι φταίει, μάλλον δεν είναι έτοιμη ακόμη. Την ξανά, την φυλάτε και ξαναδοκιμάζετε μετά από κανένα δυο μέρε. Πέρασε μία εβδομάδα και ακόμη. Τι κάνω, την πλάθετε με λίγο καλαμποκάλευρο για να τραβήξει την υγρασία. Προσοχή μόνο μην βάλετε πολύ, θα χάσει την ελαστικότητά τη και θα θερματίζεται. Το παράκανα με το καλαμποκάλευρο. Πώ τη διορθώνω. Βρέξτε τα χέρια σα με λίγο απεσταγμένο νερό και πλάστε την σαπουνοπλαστελίνη για να μαλακώσει και πάλι. Πώ κολλάω δύο κομμάτια σαπονοπλαστελίνη μεταξύ του με λίγο νερό. Τι εργαλεία θα χρειαστώ, ανάλογα με το τι θέλετε να φτιάξετε. Σίγουρα θα χρειαστείτε έναν πλάστη. Ο ακριλικό του πολυμερικού πυλού είναι ο ιδανικό. Ένα μεταλλικός χάρακα επίση βοηθάει όχι μόνο για μέτρημα, αλλά και για κόψη. Αν έχετε σκοπό να κάνετε πολύπλοκε κατασκευέ, μάλλον θα χρειαστείτε και εργαλεία μικρογλυπτικής. Δουλέψτε όμω με ό,τι έχετε, αν το κάνετε για πρώτη φορά. Μπορεί τελικά να μην σα αρέσει όλη διαδικασία, είναι πελαλίδικη και χρονοβόρα. Οι κατασκευέ που μπορείτε να κάνετε με από είναι αμέτρητε. Αντίστοιχα, πολλά είναι τα τεχνάσματα για να πετύχει η κάθε κατασκευή. Εγώ θα σα δείξω τι έμαθα όσο προσπαθούσα να πετύχω το σχέδιο που είχα στο νου μου. Και αυτό μπορεί να αποτελέσει μια βάση γνώσεων για εσά που θέλετε να το δοκιμάσετε. Το πρώτο πράγμα που έμαθα. Οι κύλυνδροι γίνονται πιο ομοιόμορφοι αν του ρολάρει με μια σκληρή και επίπεδη επιφάνεια. Για παράδειγμα, έναν δίσκο ή μια επιφάνεια κοπής. Να είναι καλά η Λίσσα καλα η λίσα κανιμχαμ για την ιδέα. Η Λίσσα είναι η καθηγήτριά μας για τον διαγωνισμό Φεβρουαρίου του Soap Challenge Club. Είναι εξπέρ στην σακούνοπλαστελίνη. Μία ματιά στο κανάλι της I Dreaming Show θα σας πείσει. Το δεύτερο πράγμα που έμαθα. Βολεύει καλύτερα να μπρέχεις τη σακούνοπλαστελίνη με πινέλο παρά με τα δάχτυλα. Και τέλος, το τρίτο πράγμα που έμαθα. Η μηχανή για μακαρόνια θέλει μακαρό ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μηχανή για μακαρόνια για να βγάλετε λωρίδες. Αλλά πως! Στην αρχή πήγα γιούρια, να περάσω τη σαπουνοπλαστελίνη από μέσα. Μμμμμμμ, η γλυκούλα! Δεν... απλά δεν! Κόλλαγε και έβγαινε με, με λέπια σαν να είχε ασθένεια ήταν. Ε, τότε λέω καλαμποκάλευρο. Πασπάλησα με καλαμποκάλευρο τη μηχανή, την σαπουνοπλαστελίνη, το σύμπαν όλο. Και χάλια έγινα. Και δεν έκανα δουλειά. Δεν είχα πιστεί ακόμη βέβαια ότι η φαϊνή ιδέα μου ήταν αποτυχία. Ήθελα να φτιάξω και Skinner Blend σε διάτροποι. Το Skinner Blend είναι μια τεχνική του πολυμερικού πυλού για να κάνεις όμπρε. Δεν μπορώ να πω ήταν όμπρε. Αλλά η υφή του ήταν άθλια και ήταν κακάσχημα. Συμπέρασμα. Πρώτα πατεκώνουμε με τα χέρια την σαπονοπλαστελίνη πασπαλίζουμε και από τις δύο πλευρές με καλαμποκάλευρο και την ανοίγουμε με τον πλάστη. Μόλις γίνει περίπου 5 χιλιοστά πάχος, την περνάμε από τη μηχανή στο ένα, δύο φορές. Αν θέλουμε να την κάνουμε πολύ λεπτή, την περνάμε σταδιακά από το 3, το 6, το 8 και τέλος το 9. Δεν πάμε κατευθείαν στο 9 γιατί θα μας χαλάσει. Έχει την τάση να καμπυλώνει, γι' αυτό την περνάμε δύο φορές από το κάθε νούμερο. Την δεύτερη φορά την γυρνάμε ανάποδα για να ισιώσει. Εγώ σας αφήνω εδώ. Το βίντεο όμως δεν τελείωσε, δείτε στο βρήγορο πώς έφτιαξα το ψαράκι, τις μπουρμπουλήθρες και τα φύκια. Για το πώς τα έβαλα μέσα στο σαπούνι και τι βγήκε τελικά, θα πρέπει να περιμένετε το τρίτο βίντεο της σειράς. Έως τότε, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις συνταγέ σας. Είναι τα Ναι, τα αυτά. Τι είναι αυτά.